П'ятнадцятирічний Дмитро Горобець з тринадцятирічною Уляною Крисько у парі за номером сто за неповний місяць від початку змагального сезону двічі ставали віце-чемпіонами двох національних кубків у Києві та Львові. Було трохи тяжко. Ми посіли друге місце. Це було не дуже просто для нас, тому що змагання були на високому рівні все українські там були пари з усіх міст. Дмитро займається танцями з чотирьох років, Уляна з п'яти. Танцівниця каже, найбільшу конкуренцію на всеукраїнських змаганнях їм складають кияни. Так сталося й цього разу. Першим місце посіла Парескаїв. На змаганнях із бальних танців учасники виконують стандартну і латиноамериканську програми. В кожній п'ять танців: вальс, віденський вальс, фокстрот, квікстеп, танго та самба, румба, чачачапа, садобель і джайв, розповідає Дмитро. Ми танцювали категорію юніори два опен та рейзінстари. Це найкраща категорія. В цьому віці готувалися упорно, кожен день танці, по дві години, мінімум. Балетмейстер Юрій Горобець говорить про підготовку цієї та інших пар ансамблю до участі в всеукраїнських змаганнях. Технічна підготовка, звичайно, фізична підготовка, психологічна – вони мають бути однією цілою командою. Щоденні кількагодинні тренування продовжує тренер дилися в знаки. На трьох національних кубках у Києві, Львові та Тернополі хмельничани не залишилися без нагород. У нас були різні місця, і перші, і другі, і треті. В цілому ми дуже задоволені відкриттям сезону. Ми так його довго чекали, діти готувалися і дуже зраділи, що є виступи. І ми гарно представили наше місто, нашу область на цих змаганнях. Хореограф продовжує, усі викладачі вакцинувалися, заняття проводять згідно з санітарними нормами та все ж побоюються можливого повного локдауну. Уляна Крісько згадує, як тоді танцівникам доводилося тренуватися. Ми всі збиралися онлайн і тренувалися вдома. Юрій Горобець каже, наразі невідомо, чи проводитиме цього сезону змагання для танцюристів, які, каже, є першою і найважливішою мотивацією для дітей. Але фізичну і технічну форму треба тримати. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.